سالن کے خالی اربی ہے تو آئیے چلتے ہیں اربی کا سالن تیار سے تیار ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے پیاز لی ہے یہ ہم نے باریک چوک کی فرائی کرنا ہے تھوڑی سے سوتے سو سو ہوتی ہے ہم اس میں ہلدی پاؤڈر ڈال رہے ہیں یہ be रहे हैं हम ये, है है ये तकरीबन हमारे पास आधा पाव आधा पाव हमें दही डाला है इसके अंदर आधा पाव दही डाला है इसको अच्छी तरीके से हम مسالوں کو بھنے ہیں ابھی آگے چل کے فائنل اسٹیج کے اوپر اس میں کس طرح مسالہ جائے گا زیرہ کالی مرچی جائے گی ہری مرچی جائے گی اس کے اندر یہ سب دم پہ ڈالیں گے جب پہنچے ग्रेवी जो है बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है खूब अच्छा सा मसाला भूल अब हम इसके अंदर वही जो अरवियाँ हैं हमें ये डाल दी चाहे तो आप इसको साबुन डालें या बोल कट करके कर डालेंगे कट करके ज़्यादा रहता लगी कि मैंने गोलो गोलो बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स करें मिक्स करके फिर गर्म का पानी डाल के इसमें میں گلنے کے لیے پانی ڈال رہی ہوں پندرہ منٹ کے لیے گلنے کے لیے رکھوں گی پانی بھی گلے کا پانی ڈالا تھا یہ میں اس طریقے سے گل چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹی یہ زیرا پاؤڈر ہے یہ بھی ہاف ٹی ڈالیں گے مکس کریں گے یہ بالکل دیکھیے ہمارا مسالہ بن کے تیار ہے اس کو بیس سے پچیس منٹ لگے ہیں बनने میں آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے कीजिए शेयर شیئر और اور سبسکرائب کرنا مت और گا اور بیل آئکن کو ضرور پریس हमारे تاکہ ہمارے वाली آنے والی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ کو مل